كنت اتكلمت قبل كده ان كل الناس دلوقتي عندها ضغط نفسي انا جيتلك النهارده ومعايا عشر اسباب بتبوظ الراحه النفسيه يلا نشوف الموضوع ده اول حاجه وهي نسيان الحمد ان حواليك نعم كتير قوي بس انت برجوز صغير على الحاجه اللي انت عايزها بس انت دايما حاسس ان الحاجه دي بعيد عنك او ما انتش عارف توصل لها بس ما انت شايف كل النعم اللي انت فيها نعم الشغل نعم الفلوس نعم ان ربنا كرمك باب وام نعم ان ربنا كرمك بعيال غيرك مش شايل كل ده انت ما بتحمدش ربنا على نعمه واحده نعمه انك عايش اصلا انك بتشوف انك بتتكلم انك بتسمع انك بتشم لو عدت كل النعم اللي انت فيها احمد ربنا على النعم اللي انت فيها ودائما بتركز على ربنا ان ده. لو كان كويس كان استمر خسرت وظيفه خسرت صاحبي وخسرت حبيب خسرت اي حد احمد ربنا على النعمه اللي انت فيها ربنا دايما كتب لك الخير ربنا ما بيحبلكش غير الخير وبس مفيش اي كائن بشري لك الخير ربنا بس اللي بيحب لك الخير لو كان خير ل ما تاني حاجه صاحبه اهل النكد الناس دايما نكد ناس ما بتدورش غير عن النكد وبس ناس دايما حابه الدور الدرامي اللي هم بيعيشوا فيه ان هم دايما صعبانيات ودايما صعبانين عليك وانت دايما رقم واحد اللي بيحاول ان هو يحسنهم من ان هم ليه من الاكشن اللي في حياتك ده انت من الاساس انا ما بقولكش انك تبقى واطي مع اصحابك او انك تبقى صاحبك في وقت حزنه لا ليه تختاره من الاساس اصلا واحد كئيب وحابب جو الكئابه ده مش كئيب لسبب هو كئيب عشان هو كئيب زي ما كنا اتكلمنا قبل كده عن الاتنشن والسم بس الاتنشن اللي هو عارف ان هو اتنشن لا اخسره زي ما قلنا في فيديو انواع الصحاب قبل كده الصاحب ساحب دايما بيسحبك للخير او للشر هيسحبك نفسيا برضه هيخليك مدمر نفسيا من تشطير نفسك من تشطير الحياه اساسا قلت حاجه متابعه الغير انك بتعمل تبدأ تشوف ان في حياه مثاليه كده انا مش عارف اوصل لها اشمعنا هم ليه خليك في حياتك تقارن نفسك بنفسك انت مالكش دعوه بالغير تقارن نفسك بالغير ليه انت عايش حياته انت تعرف ظروفه انت تعرف ايه اللي بيحصل وراء الكاميرا انت تعرف ايه اللي بيحصل اصلا من قبل ما يرفع البوست انت تعرف ايه اللي بيحصل بعد ما يرفع البوست عارفش عارفش اصلا هو بيجيب الفلوس دي ازاي بلاش متعرفش هو حياته عامله ازاي متعرفش حياته مع عيلته عامله ازاي متعرفش حياته مع اولاده عامله ازاي انت متعرفش عنه اي حاجه هو بيوصل لك الصوره الكويسه وبس انت متعرفش حاجه بطل تقارن نفسك بالغير شويه في حالة انا ماشي بمبدا انت في حالك وانا في حالي انا مالي بيك يا عم دي حياتك دي حياتك انت حر فيها مالكش دعوه بحاجه رقم أربعة الانتباه الكتير للناس ملهوش لازمه اصلا انك تقعد تعاتب في ناس ملهومش اي تلاتين لازمه ونسي الناس المهمه اللي في حياتك اللي هم فعلا لك الخير اللي هم عايزينك تبقى احسن انت ناسي كل دول بس بص للالفقه الزفت اللي في حياتك لا انت ازاي تسيبني وزعني ليه ايه ليه؟, ليه ليه ما تخليك في حياتك شوف حياتك شوف انت مستقبلك شوف الناس اللي بتحبك فعلا مش اللي بيمثل انه بيحبك بطل تستنزف نفسيتك شويه طنط ضيعه على حاجات مالهاش اي 30 لازمه. رقم خمسه الايجابيه المصطنعه، انك بتقعد تمثل على خلق الله انك كويس جدا ان الحياه جميله قوي ان الدنيا جميله جدا بس انت متدمر نفسيا، على ايه؟ ليه بتعمل كده؟ كلنا بنتعب نفسيا، كلنا بنزعل، كلنا بنكتئب، كلنا بيجي علينا وقت ما بنبقاش طايقين حد، ليه بتمثل ان انت دايما كويس؟ ازعل وعيط، يعني انت لازم تقوم تقف على رجلك مش عشان حد، عشان انت تكمل حياتك، تشوف مستقبلك، تشوف حياتك بقى، كفايه زعل، خلاص، انت زعلت حبه ما تقعدش تمثل،, يعني ولا تمثل ولا تفضل حزين وكئيب يعني تبقى متوسط ان انت خدت فتره زعلك بعد كده خلاص رجعت حياتك تاني طبيعي جدا عشان ما يجيش عليك وقت وتقع غصب عنك وقت ما هتقع مش تعرف تقف على رجلك تاني هيبقى صعب عليك جدا انك تقف على رجلك تاني انك متعود انك على طول الدنيا جميله الدنيا حلوه ممكن يجي لك سكته قلبيه لا قدر الله بسبب حاجه زي دي انت انسان طبيعي اكيد هيبقى عندك شعور ايجابي وشعور ذنبي اكيد مش هتفضل دايما انك الدنيا جميله معاك مين انت عشان تبقى على طول الدنيا حلوه معاك انت رقم 6 حب الناس الغلط علاقات قد غلط بتستنزفك على الفاضي سواء صحاب سواء شركاء حياة سواء أي حاجة ناس بتضيع عليهم وقتك على الفاضي وانت عارف انك بتضيع وقتك عليهم على الفاضي وانت عارف ان هم فترات في حياتك وهيمشوا فعلى ايه على إيه من البدايه اختار الناس الصح اللي تدخل حياتك انت حدش جبرك على حاجه انت محدش حدش مسك عليك حاجه عشان يجبرك ان هو يدخل حياتك انت حر في حياتك انت بطل حياتك انت ما عادش تابع حد مش اي حد تعجبك شخصيته تحبه خلاص بقى اي طقطقه بتقط ليه مش اي حد يلفت نظرك مش اي حد انت تحبه لازم تبقى عامل معايير حياتك للناس اللي انت هتحبهم، ان انت هتحب الشخص ده عشان واحد اتنين تلاته، مش عشان هتبني شخصيته واللي هو دايما فريش، لا لا. رقم سبعه الادمان، الادمان لاي حاجه سواء صحاب سواء سوشيال سواء مخدرات سجاير اي حاجه بتدمنها، اي حاجه ما بتبقاش عارف تتخلى عنها، كل دي بيبقى ليها اضرار نفسيه عليك، كل ده بيبقى له اضرار سلبيه على نفسيتك، الحاجه اللي انت بتدمنها اقطعها مره واحده هتتعب في الاول يوم اتنين تلاته بس هتاخد القرار وهتقدر عليها، سواء سجاير سواء مخدرات سواء سوشيال اي حاجه تقدر انك تعديها يعني هم الحاجات دي هم اللي هيتحكموا فيك ولا انت اللي بتتحكم في الحاجات دي انت اللي بتختارهم ولا هم اللي بيختاروك افهم بدماغك تعرف تبطل اي حاجه انت عايزها اي حاجه ايا كانت ايه هي مخدرات سجاير مخدرات او سجاير بالذات تعرف تخلي عنهم بكل سهوله في ابطال وبطلوها عادي عادي جدا وببساطه انت اللي حطيت نفسك في دايره انا ما اعرفش ابطل الحاجه دي لا تعرف تعرف وسهلة قرار انك تقعد مع نفسك كده انا القرار ان انا هبطل كدا. خلصت ولا تدريجي ولا واحده واحده وركزت بالذات في موضوع السجائر والمخدرات ده عشان هو اللي دلوقتي بقى يعني السياده اللي اقتريه الناس بتبقى مدمنها وبتدمرهم نفسيا بالنسبه للسوشيال برضه خد يوم يعني خد لك اسبوع اجازه منها ريح دماغك افصل البطل تتفرج على خلق الله على ايه الصحاب اختار صاحبك بس اللي يبقى واقف في وقت محنتك اللي ده اللي انت ما تبعدش عنه مهما حصل ما عندكش الصاحب ده خليك لوحدك عيش لوحدك بس اشتغل اشتغل مش هيش لوحدك وتتربل في الارض وما تبقى في القاع لا استغل وحدتك دي استغلها في الحلو هتبدا توصل للناس الكويسه اللي تعليك ترفعك ثمن حاجه التخطيط المبالغ فيه انك دايما قاعد بورقه وقلم وعمال بتحسب لبكره انك دايما بتخطط لبكره من غير ما تعمل اي حاجه انك منتظر انك يجي لك اللحظه الذهبيه اللي انت تعرف توصل للهدف اللي انت عايزه على ايه مش هتجيلك ما انت ما اتحركتش يا ابني ما انت ما اتحركتش انت ما ما, ما ما مشيتش عملتش حاجه انت قاعد بورقه وقلم ما بتعملش حاجه تكتب تك تك ايوه فين بقى اللي انت عملته ما عملتش حاجه عملت تكتب بس ايوه ماشي الكتابه دي هي اللي هتنجحك الكتابه دي هي اللي هتوصلك لحاجه مش هتوصلك لحاجه ما تكتب وانت بتمشي اتحرك كده وانت بتكتب خطط وانت بتكتب امشي قرار التلات 3 ثواني انك تبقى ماشي وانت عمال بتكتب وقرار التلات 3 ثواني خططت قررت عملت انت مش واخد وقت كل ده في ثانيه كده خلصنا مش هقعد افكر مش هعمل طب يا ترى لما اعمل كذا ايه اللي هيحصل بعد كده لا انت خططت انك هتمشي ب1 2 3 مالكش دعوه بالنتائج انت سعيد ربك هو اللي هيكرمك بعد كده انت مالكش بالنتائج انت عليك بالساعه انت مالكش علاقه بالنتيجه انت ليك بانك تبدا خد الخطوه خد المبادره اي ما نبدا حتى لو طلع قرار غلط انت كسبت خبره عشان بعد كده انت عارف نفسك غلط انت اكيد مش هتنجح من اول مره انت مين انت عشان تنجح من اول مره انت لازم تتعب لازم تتعب وتشقى بس بخطوات مش تتعب وتشقى تخطيط على ورق مش هتعمل اي حاجه بالتخطيط على الورق ابدا وتحرك واعتبرها اشاره تاسع حاجه المثاليه او وهم الكمال انك دايما تحس انك كده تمام وعشره على 10 وحياتك وانك تمام قوي كده انت فعشي. طول ما انت حاسس بان انت كامل وان كل حاجه تمام في حياتك اعرف انك انسان فاشل ما بيوصلش للنجاح ده وان هو يحس ان هو كامل جدا غير الفاشل طول ما انت حاسس ان انت لا لسه ناقص حاجه في الحته دي هتبقى انت ماشي صح لكن لا انا كده حياتي تمام كل حاجه تمام لا انت كده غلط اعرف انك ماشي غلط اسمع من اخوك عطوان انت ماشي غلط لكن زي ما قلت لك اجري وسع اجري وسعه هتتطور تطور مش هتوصل للكمال عمرك ما هتوصل للكمال طول ما انت بتتطور طول ما انت هتوصل بس مش هتوصل للكمال توصل اعلى ليفل انت ممكن توصل عليه عاشر حاجه الصلاه سبتها للاخر عشان دي اهم حاجه فيهم بقى يعني اكنك في ملذات الدنيا كلها حواليك بس انت في اوضه ضلمه محبوس ما انتش عارف توصل له طول ما انت بعيد عن الصلاه والقران اعرف انك هتفضل تايه تفضل تايه تعبان نفسيا وانت تشتاق لحد وانت تشتاق تتكلم مع حد وانت تشتاق حياتك ودايما بتفكر في الامتحان اكيد مش هتنتزم من اول اليوم من ثاني يوم من ثالث يوم. يوم هتفضل متقطع لحد اما هتبقى منتظم ان شاء الله في الصلاه خد الخطوه وابدا اصلي اقرب لربك هيوصلك للطريق الصح هيوصلك للقرارات الصح مش هتفضل تايه مش هتفضل متوتر مش هتفضل خايف تبقى ماشي مظبوط ربنا يديكم ويهدينا. كان معاكم احمد عطوان من قناه ابن عطوان على الفيسبوك او على اليوتيوب يا ريت لو استفدتوا باي حاجه ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب اشوفكم الفيديو الجاي سلام صاحبي مفيش 7 مليار وانا